واش واش التفاهميسبرنا تكونوا بخير وعلي خير وتما كتشاهدوا معنا هاد الفيديو اول حاجه بغيت نقول لكم عيدكم مبارك ساهي نتمنى الله يدخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر مهم في هاد لا كما العاده كنحاولوا نقلبوا ونبحثوا على لي زابليكاسيون ان شاء الله اللي كيسهلوا كيسهلوا الحياه اليوميه ديال الناس خاصه الناس اللي في الغربه كيحاولوا وكيسعوا انهم يعاونوا وليدهم في البلاد خاصه في هذه الايام ديال رمضان غيتبعها العيد الصغير ابريجي العيد الكبير موراها آه غيكون عاوتاني الدخول المدرسي والصيف والدخول المدرسي صراحه القضيه كتازمت شويه والناس اللي في اوروبا كيحاولوا انهم يعاونوا الناس اللي راه خدامين في اوروبا كيحاولوا اللي كيعاونوا وليدهم وكي ما كيلقاوش فين كيصيفطوا الاموال او كيعاونوا اللي كيحاولو انهم يعاونوا ولدو ما كيلقاوش دي زابليكسيون ولا شي حوايج اللي لي... كيسيفطو الفلوس رغم انهم كاينين ولكن راه كيحسبو كي لهم اللي ديرو ترونسفير تيكون غالي وغالي بزاف أه... لهذا في هاد لا فيديو غنحاول نبرزونتي لكم واحد الابليكاسيون صراحه اللي فريمون وم... فريمون صراحه مزيانه هنا للقدام راه غتكون هي سبونسور ديال الفيديو ديالي كاملين هي الابليكاسيون ديال ساند ويف هاد الابليكاسيون صراحه اه مزيانه وكتعطيك الفري ديال الترونسبتي كون كراتوييت مكتخلص والو كيما غاتشري كي الاورو عندهم غيعطوهم مثلا كل الاورو 10 10 36 ولا 10 ولا 11 درهم واحد اورو 11 درهم راه ملي تنهضر على المغرب راه كيدوز المغرب بداك الثمن وكتمشي ياخدو الاب ولا الاخ ديالك ولا واحد من العائله ديالك بهداك الثمن دونك بحال هادي اللي كيعرفها الطابوسان مكيعرفهاش انقول لكم uh, لي كونديسيون ديال هاد هي كاينه في الدول الافريقيه uh, كاينه ثمانية دول في اوروبا كاينه بلجيكا كندا uh, ايرلندا ايطاليا فرنسا والولايات uh, المتحده الامريكيه جو بونس موين 800 دول 800 دول في اوروبا نحو الدول الافريقيه uh, جو بونس راه الدول الافريقيه كامله كاينين uh, زائد واحد الحاجه ان الفري ديوتان صفي لكم لكم غراتويز زائد انهم كيعطوك واحد الخمسه uh, 5 الاورو تقريبا 50 درهم مغربيه غراتويت بعد ما دخل هذا الكود برومو ديالي هنا آه جو بونس هذا مكان هي هذا سواء غتلقاها في بلاي ستور او في اب ستور بالنسبه للايفون المهم شي تيليفونات غير بالنسبه لهواوي تكتب المهم ساندويف أبليكا أه المهم أبليكا بليكا ا المهم لوغا طلع لك الابلكاسيون المهم لوغو ديالها هو هذا راه غتلقاوه هنا ودابا غنخليكم مع كيفاش غدير شيفت مثلا الفلوس وكيفاش غدير تدخل الكود برومو ديالي باش انك تستافد من 5 د أه بعد كتزيدك ملي كدير ترونسفير مثلا غتصيف مثلا خمسة أورو غزيدها خمسة أورو أورو دونك قريبة واحد مية أه مية وربعة مية وربعة دراهم بحال هكا المهم دابا نخليكم مع كيفاش غدير تأنسطال هاد لبليكاسيون المهم كيما قلت لكم هذه هي لبليكاسيون اللي كتشوفو قدامكم هي هذه راه بسفر المهم هاد لبليكاسيون غتلقاها في أب ستور ولا في بلاي سطور سواء في سامسونج ولا في أيفون ولا بالنسبة لهواوي راك غدخل تكتبها في جوجل أه ويند ويف بوين ا بوبيقاره كتطلع لك كتنصرف لك البال بنقول لك بان هذا هاد الابليكاسيون راه هي اللي بالصفر عندها واحد هاد الكارو بالصفر ماشي بالزرق هذا هو المشكل هو البيسي تقصد له البال المهم اول حاجه ملي كتدخل الابليكاسيون ديال الشاشه اللي كاتبان لك أه قدامك المهم كما انك انا أه ديجا فاتح كونت وديجا دخل كود برومو دونك ااا أه، نتا مثلا بغيت دخل أول مرة هنا راه غتكتب هنا السمية ديالك مثلا باغيزوم بو محمد هنا كدخل الجيميل ديالك هنا كدخل النميرو ديالك وهنا كاينين الدول اللي كاينين كاينين هنا تمنية الدول كاين بلجيكا كندا سبريون الإتازوني فرنسا إيرلندا إيطاليا ااا أه المهم هادو هما الدول اللي كاينين كدخل هنا النميرو ديالك سواء باغيزوم أنا كنت فرنسا غندخل هنا النميرو ديالي مثلا لا كده كده هنا المود بس حيسيرين دي شاكرية كونت وهنا المدينة فين غانسيت باريجون بلا أنا غانسيت المغرب وهنا كمَا راقلت في اللي قلت لكم مشي كجميع الدول رمكينش بالنسبة الجزائريين ولا سواء ما كينش كين هنا غير الكاميرون كوت ديفوار دينوسيا نيجيريا فيليبين المهم ماشي الدول الافريقيه كاملين اللي كاينين المهم هنا راه كتحل باغ اكزومبل انا كنحدث بالنسبه للمغرب كنهضروا هنا كتستفي كونديسيون هنا كتدخل النيميرو هنا كدير لنا سكريبتو كيجي راه ضروري را غايجيك واحد كود دي فير، دي كدخل الكود ديال فيريفيكاسيون كتدخل الكود ديال فيريفيكاسيون كما كتشوفوا انا راه جاني ديجا جاني كود فيريفيكاسيون هو هذا راه ديجا جاني هذا دي الكود أه، دونك أه، صافي من بعد كدخل اوتوماتيكمو راك دخل لابليكاسيون دونك انا راني ديجا داخلها أه... انا غندخل دبا دونك هادي هي الواجهة ملي كدخل لابليكاسيون كيما كتشوف هنا أه... المدينة فين غاتسيفت لاديستيناتور أه... ديال المدينة فين غاتسيفت هي هادي أه... هنا عندها واحد البارطناغية غير, غير مع كاش بلو هداك أه... شعبي كاش غتمشي تسول هذا فين كاش شعبي كاش راه كاين راه كاين جو بونس كاين في جميع المدن في المغرب ولا غتمشي للشعبي راه كاع تلقى سول البنك الشعبي راه غتلقى الشعبي كاش، هاد الابليكاسيون عندها علاقه مع الشعبي أه بالنسبه هنا باغ هنا راه كاين راني دخل الكود الكود البونوس هو اللي عطاني خمسه عطى الكود برومو وعطاني هذا خمسه الخمسه انا راه دخلت الكود ديالي الكونت ديالي, ديالي القديم وعطاني هاد الخمسة دونك كي غادير نتا دخل لك أول مرة غادخل غاتمشي لهنا غاتدير هاد البارتييا راك غاتلقى هنا فهاد هاد البارتييا مين كتشوفو هنا بالخضر راك غاتلقى واحد الكود برومو غاتعطي هناك غاتدخل الكود برومو ديالي اللي قلت لكم هو هذا راك غاتلقى غانكتبو لكم هنا هو إير 6 أو إيكغريك إف الكود برومو غاتطلع لك بحالك حتى نتا لا ميم شور غاتدخل لك هنا خمسة اورو غاس دونك باريكزومبل كيما كنشوفو راني داخل هنا كيما كنشوفو هنا راني دخل الكود البرومو ديالي دونك هنا اوتوماتيكمون دخلت واحد اورو اورو مثلا شحال اورو داير كيما هنا اورو راه داير 10.35 مي اه... دوك ملي 5 اورو هي قريبه 62 درهم بحال اورو هي 62 هذه هي الفكرة تسيفط 10 20 المهم مثلا هنا 10 اورو هي قريبه 100 درهم ونعطيك ميه وخمسين درهم دونك كتزيد 50 درهم زايده بالنسبه لك هنا كتضيف الشخص اللي بغات تسيفط اوكي كتزيد كتسيفط هنا السميه ديالو دي مثلا الاخ ديالي مثلا نسيفط مثلا نسيفط عبدو عبدو آه إيه مثلا عبدو الاله عبد أه الاله كوريني فور اكزامبل هنا كدخل التليفون ديالو انا غير نعطي تليفون اعتباطي ماشي التليفون ديالو المهم كتعاود اكتيفير كونت ديالو أه. كتعاود أه. تونسطري النمره ديالو أه. اوكي سي فور اكزامبل سولت اوكي هنا كارت اجوتي هنا كتاجوتي لاكارت ديالك و كلشي و كدير كونتيني و راكيصيفطو و راكيعطوك انك تصيفط الفلوس للشخص لمن غاداك غت... أه الشخص أه مباشرة كيعطوك كتاجوتي لاكارت ديالك راكيعطوك أه انك تصيفط الفلوس مباشرة المهم هذه هي لابليكاسيون نتمناو من الله أن أه انها تنال الاعجاب ديالكم و هادا ما كان جو بونس دونك ما تنساش الكود برومو ديالي الى بغيتي تلبح حتى ل5 ديالي راه غتلقاه ان شاء الله لتحت ها هو, هو التحت في صندوق الوصف باش غتستافد معنا من خمسة 5 اورو ما تنساوش انني كنبارطاجي معاك لا فيديو لان شحال من واحد راه محتاج محتاج انه يصيفط لعائله ديالو فلوس وكيلقى مشاكل هادي راه واحد لابليكاسيون اللي فري ورخيصه وفابور كي كنقولوا دونك ما تنساوش انني كنبارطاجي معاك هاد لا فيديو ولا كيعجبوك هاد لي حاول حاولوا كتبنا في كومونتير ونحاولوا نقلبوا لكم على لي زابليكاسيون اخرين أه فرنسا ومن هنا لقدام ان شاء الله راه كاين لي زابليكاسيون نحاول انني نبارطاجي معكم صراحه اللي فريمون كيحتاجو من اي واحد هنا في فرنسا نتمنى الله ان الاعجاب ديالكم ما تنساوش دعينا بالخير، وبتسير إن شاء الله. والحمد لله يحييكم، تسلوا ريا، فراسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.